היי, אני ריקי, ואתם צופים בספרייה בדקה. הפעם נספר לכם על שירות השאלה בין ספרייתית. בואו נגיד שאתם מחפשים ספר או מאמר מסוים לעבודה שלכם, והתברר שאין אותו בספרייה. אבל הוא נמצא בספרייה אחרת. אם אין לכם זמן או כסף להגיע לספר או אל המאמר, אנחנו נביא אותו בשבילכם. מהר ובפחות מקרטיס נסיעה. זה מאוד פשוט. אתם מזמינים? אנחנו שולחים. אפילו אם מנחת צפורי מיחול תהליך את המאמר נשלח לתיבת הדור ה שלכם או נתפיס אותו עבורכם. ואת הספר לאסוף של אב אני ריקי. מיתروب בדקה.